هل تجوز غيبة الكافر فيما أظهر غيبته في فيما أظهر من كفره ولا فعل كذا وفعل كذا نعم بل قد عند الحاجة إلى ذلك حتى يقام عليه الحد الشرعي من استتابته أو قتله وهكذا الفاسق فيما أظهر من فسقه ليس له غيبة فيما أظهر